Протікаєш крізь час І людей, що навколо То таркаєш плеча То вдивляєш довіч У чийомусь ти серці Відлунюєш волею Лєшся в душу відвертістю Хочеш, поклич Я прийду і до тебе Бурхливими хвилями Що здіймають увись Все, що спало На дні під безмеж'я у небо Рікою всесильною стане всі ми колись, Як пройдем крізь вогню. Проростає в ріку, Вона плине крізь вени, Розправляє рамена Опущені збід. Пісню волі Таку зрозумілу для мене, Що дає мені силу, у битвах, буремних, ти наспіваєш в річку, вклоняючись тобі.